yasmu lini sinnova sabbhari vijayanaka patto sabbha nyutaan santa vandetan bodhipadapan imete mahabodhi ලල෗ිබා එබ්幅 closet එබා හයකහිපිණමුද් වok භදිටතිදි� κι ආ යftingන වළළළළාන්, වරන්ුරචා දෝන් achmaktu nitta pankh ja- palm දේවරුක්ක chita-ka agya boughti දස් ස සුබෝදි වූලි අ호 සිම රස කරචයෝහි උග්ගෝස යුම් භේව සත් චේන ජයසතුයි හං මේ විදිහට පිරන තුන් මම ගායනා කළාට පස්සෙ සී ノ රනිය කේ හම හින ජය සිරිමබෝ පිහිට ලැබීවා දිවිීවරු නිතරම පුවන්දිී bodhiya manu love api same vandi na bodhiya sadu sadu මහබෝධය 베팅 වදිමු jaye sri mahabodhiya පළතුන පළතු මෙදැන් සිදාාපී සි, උතුම් චෛත රාජාන් වහ උස්ස වනමදේම වනමදී. මහ සරජාණන් වහන්ස සේඩගන් ේදගන් මීදුुම මේ රජ මහේ වැඩ සිටිීම ැස. මහ සෑදස බලමී සබල. හ සහිය ද ගන්නගන් සේලු आपे विश्वे आपे राता तोल में विश्वे तोल अधी संदर निर्मल पावित्र बेवक पे दिवेच्च्छ महा से नाव द्रोन ने कि स्वर्वज दात नहां से रवेडे इन रंग लिमहा से इदा मिही दुमारा दम वहं से कि अववाद अरुशासना का यठति එදා තදාගත් ගෞතම සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දිස්ථානීය මත මහ මෙුණා උයනේ ද්‍රෝණේක ධාතු නිදන් කොට සාදරලද මහ ධාගව ඇතලු රන්වැලි මහ සෑ ඇතලු සෑරජාණන් වහන්සේ සස්හිදගම් ඔබට උතුම් මහ සෑ වන්දනාවෙන් නිදුක් බව ලැබේවා නිරෝගී බව ලැබේවා සුවපත් බව ලැබේවා කොරෝනා වෛරසයෙන් කිසි දුකිනෙකුට ප්‍රීඩාවක් නොලැබේවා රොටලෝව කොරෝනා වෛරසෙන් මිදී විදුක්කේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා අපල විපත් උවදුරු කරදර බාධා දුක් වේදනාවන් දුරින් දුර වී හිසේ සිට පාදාන්තය දක්වා තිබෙන ලෙඩ දුක් කරදර අපලឧបතරව දුරු වීමේ දුරු ඔබට උතුම් සියලු චෛත්‍රාජානන් වහන්සේලාගේ පිහිට රැකවරණේ ලැබේවායි පාත් පැතුමෙන් පිනතුන් එකට ගාතා කියමු වන්දනාමාන කරමු ඔතුම් මහස රජානන් වහන්සේලා වහන්සේලා වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බතානේ සුපාතිත්ටිටං සාරීරිකේ සකලං සදා සාදු සසාවශද්, blueberryと dona හූ dark sensor, virginaju0 සමි හේ සෂමේ – සඇනයිටවසදයිකස නෙසිරන් හින එටු සිසිපා ක් verrý ස්න් ඉඩ මගේ මව් පියෝ සැම නිතිරක දේව මව් පියනට ලෙඩ දුක් නොම මා පිය දුදර මට මහසැයි පිහිට ලැබේවා සෙඟ ස්න් කේ සඩ හෙන් disposal පැමේ හැන් සරට බ සවන දල්දා බෙබලනවා දල්දා සමි දුගේ පිහිට ලැබෙනවා කොරනලෝ गमेहि नो logi phi